Tänä syksynä pimeän tultuu, iltataivaalla näkyy kolme planeettaa. Ne on suunnilleen siellä idän puolella. Superkirkas Jupiter, sen löytää ihan varmasti. Sitten siitä vähän oikealle Saturnus, joka ei ole niin älyttömän kirkas. Ja sitten jos venailee vielä vähän aikaa, tunnin puolitoista, niin sitten se nousee Mars, joka on vähän punertava. Kansi tsekkaa.